<تصفيق> السلام عليكم تفكيزنا كيف شو رح تمام ويجي لكم اليوم البيت شو المدير في حالك علبة ويجي لكم اليوم مقطع جديد اليوم المقطع حلو بالنسبة لي ليش لأنه بدنا نجرب موقع خيرك بين شيء إيه إذا ضغطت الزر راح يصير لك شيء لكن في شيء ما رح يجيك فهميت no. لا حتى أنا ما فهمت لكن الحين بتفهم أمبرنا فقبل ما نبدا المقطع لا لكم الاشتراك، الثاني ثاني مقطع كبس وانا مستمر؟ يا شباب زلم هذا هذا ثالث مقطع ينزل على التوالي على نفس الجدول، وان شاء الله القصه بتنزل يوم الخميس تشوفونا ان شاء الله، انتم عرفتوا القصه بس يعني عشان اساس ما احمسكم مدري متحمس ماك متحمس تبدا تضرب المايك، بس الشيش يجيب لي غيره، فلا تنسوا الاشتراك وحسابات ترى تحت في صندوق الوصف موجود اكثر مكان موجود فيه الانستغرام، تعال أي وقت انا موجود فيه، ف يلا نبدا هل سوف تضغط على الزر اذا ضغطت عليه اجعل كل شخص بالعالم يحبك ويعشق ولكن لا تقع في حب نفسه ما فهمت لكن دام الناس راح تحبني وشويه خلاص فطار. زر والله يب ايوه ضغط على الزر شفت إنه أربعين تسعة ألف شخص ضغط على الزر بينما خمسة مو ألف على الزر يمكنك الحصول على أي شيء تريده لكن سوف تخلى عنه. اه يعني بموت شخل. لنا فعل. على سوف فتدخل لاعم إيه لا يا حبيبي لا بموت دخل تمام لا جيبه. انت لا تدفع الضرائب لكن يتم الدفع لك في علكه كبيره. سكيب استغفر الله علي. انت الله لكن لا يمكنك التدخل في الاحداث البشريه. الزم يا حبيبي كل شيء اللي الله عشان ما اصلك يا جردون كونك انهاء الجوع في العالم لكن انت تعيش الى الابد مع الجوع المستمر هذا اني اقصد عندك تضحي يعني لا يقصد ضحي العالم ليش؟ انا علي بالناس اللي يحب صدق والله علي بالناس اللي يحبون وبعدين لو ان الناس بتجوع ترى بتخرب الدنيا والله تصير مره تعبانه توقع لا أنا أفعل حلو خمسين خمسين الفرق بين اللي ضغطوا واللي ما ضغطوا اللي ما ضغطوا أقل والله أقل أنا معهم لديك القدرة على جذب أي فتاة تريده لكن لكل فتاة تزوج يصبح عمرك أكثر بمقدار على ليه؟ خلاص واحدة خلاص ما هي أنا ليش كثري مسوي صارتي يعني مرة لا يا حبيبي خلاص استنى تزوج اختار لك واحدة تنسبك صالحة تزوجها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شفت ضغطت الزر، ضغطت الزر لكن انا مو قاصد انك خلاص انت فهمت انه مو يمكنك اجراء مكالمات مكالمات غير محدوده وكتابه نصوص غير محدوده بدون تكلفة لمده عام، لا تستطيع مكالمات من المسوقين عبر الهاتف اربع مرات في اليوم على كل من هاتف المنزل يبا يبا ضغط طيب عشان ممكن يطلع من المسوقين واحد شيء ممكن نستفيد منه يب ومن شهر كامل يا الزوم أقول ترى ما يجوز نلعب يا أبوي حنا خلنا... 53 ما ضغطه ما يفهم في الحياة تديك القدرة على تشكيل التحول في أي شيء لكن لا يمكنك الرجوع إلى النموذج الأصلي خاص بك ليه؟ لا حرام روح شوف الناس اللي ضغطوا يا عيال 33 بس اللي ما ضغطوا يلعن جوكم النموذج الأصلي يقصد أنك ترجع كإنسان ينتهي الفقر في ثلاث دول العالم أو في دول العالم الثلاث لكن يختفي البيض راح آه. لا خل الفقر والله خل الفقر لكن ترى لما النوعية من البشر تروح ترى العالم يخرب بعدين أنا ما أدري من البيض من الحمر من الصفر أنا ما يعني اختفهم انا بختفي معهم انا اتوقع انه انا حنطي فالحنطي يقرب الابيض كذا ولد عمو صح؟ حس لنا افعل لنا افعل افضل حلو 62 ما ضغطوا نايس يمكن ان يكون لديك مخالب ولفرين تعرفون لكن لا يمكنك التراجع عنها ابدا ولفرين حس حلوه يا عيال كذا تطلع حلو حلوه يا عيال والله مره فخمه ما حس عادي آه يعني ترى هي ترجع لحد انمي ترجع شو اسمها هنا ترجع فاهمين صح؟ حلوه بضغط الزر كان التحدي نوعا ما ما حد لعبه كثير لكن ثمانية خمس الاف ما يبونا و ألبس ليبونا الألبس هم الفهمانين تحلى بالإيمان الكامل بالدين وتشعر بالارتياح من خلال وجود كيان سامي يحرسك لكن لا يمكن إخبار أي شخص عنه ما, ما أدري لديك الآن قدر على التحكم في الطقس لكن في كل مرض سخدم فيها قوتك المكشوفة حديثا ستحدث كارثة طبيعية في مكان آخر في العالم تبي قلت تكون لما تغير شيء في العالم فتخرب الدنيا فلا لا لا نفعل لأنه ممكن تسوي حركة كذا تروح لعمامي أن خالك ينشلونه ليه ما يصير حرام وااا خ من وخمسين الناس اللي تبيه الله ينلك تعبيش يا عدي من راح متسلى بجيلي يعني. سوف يحبه كل ما يعرفك لكن إذا رأوك مرة أخرى سوف يكره لا لا لا لا لا, لا. لا لا لا ما احبه والله مره ما احبه، اول ما يتعرف عليك خلاص حبك، لكن مرتين بس يشوفك يصير يكرهك يكرهك، لا لا انا بالنسبه لي احس انه الحمد لله اعرف اسوي محبتي عند الناس، الحمد لله اني مره اخوي, أخوي مره مره اخوي ف ما يعني حتى لا احد يقول لي مصلحه، المصلحه ايش يا حبيبي؟ لا فلوس لا شكل لا جمال لا ولا اي شيء، الحمد لله على الصحه والافلاس، الناس تطلبنا وما نطلب لا خلاص لكن لا انا والله صدق لانه اكرهنا علي انا احد يكرهني او اني اخجل احد او شيء يعني زي كذا حلو في وسبعين الف شخص مو موافقين عشر موافقين <تصفيق> والله شكلهم موجودين صح انت تطور مهارات طبخ ممتازه مع القليل من التدريب لكن سوف تلطخ الملابس للترديع اثناء الطهي حتما يعني بالضبط عادي والله عادي لما انا اعرف اطبخ انا اعرف اطبخ اندومي بيض واسوي شيء طيب كو كو انا اي شيء شيء ايش من اسوي سبحان الله ايش من اسوي يطلع جوا والله ابوي يقدر يسوي شيء اروح أضبط ابوه شلون هيك؟ ف في 78 هذول فهمانين هذول هذول ما فهمانين ألف واحد يا يمكن يمكنك تقنين الحشيش لكن في كل مره تنتهي فيها من استخدام بونك عليك ان تشرب ماء البونك عليك ان تاكل هواء المخدرات حرام يا ابن الذين. عليك ان تعيد الناس الى الحياه لكن الشخص الذي تحبه اكثر سيموت ولا يمكنك اعادته. اوح يعني موت الناس اللي تحبهم لكن اكثر شخص في العالم تحبه راح يموت وما تقدر ترجعه. نعم. شو الفائده يا حبيبي؟ لا لا انا فايد. حلو والله والله في ناس فهمان يعني. يمكنك اعاده اي شخص تحبه الى الحياه لكن ومع ذلك سيموت شخص اخر تحبه. يعني لما ترجع شخص الى الحياه عادي الحين مو شخص تحبه الاثنين؟ لا لا لا احس لا, لا، ليه؟ بعدين أنا, انا ما احتاج القدره هذه، والله محتاجة احتاجها. حلو في 71% عادي زيي يعني ما موقفين 30% تقدر تقول 30% اللي هم الوقت إنه همج همج جميع الابطال الخارقين والاشرار الخارقون، الخارقين حقيقي لكن تدور مواجهه من الحميه من في منزلك تدور كل ملي، لا يا ابوي دز امها، دام ما صار واحد من الابطال لا ما فيها. في واحد وفي 52 ناس فاهمينها. هذول همج حافيين، طبعا راح نشوف أخر واحد انه طول المقطع عندي مره. تصبح الملكة الجديد لمملكه قديمه منسيه وتجلبها الى لمجد جديد، لكن تم قتل عائلتك على يد حلفائك، تم اطلاق النار عليك سبع مرات من خلال اسد واستخدام الاقوات، ودمروا مملكتك باكملها بين عشيه وضحاها. شوفوا شوفوا شوفوا واني اصبح ملك واعيدها انا شباب ان شاء الله اصير ملك، والله أصبط ان شاء الله باذن الله على على حكم الله. جل لكن تم قتل عائلتك عاد احلفك لا لا انا افعل ما عائلتي ابي هم والله عائلتك هم حلو في 14 واحد عادي ما عنده ما, ما عندهم شيء بشوف الحين الكومنتات بشوف بشوف الكومنتات على هذا الراي ما الهدف من ان تصبح ملكا اذا اختفى عقلك على الفور والله صراحه معك حق لم يقل قط متى سيتم تدميره بين عيشه وضحاها، ممكن ان يكون بعد 45 سنه، لكن احنا كميتين يثور، نمط الزفاف الاحمر، تزنق غبي لماذا اصبح ملكا اذا مت؟ اي والله، لم يقولوا انك مت، كان من الممكن ان يتم اطلاق النار عليك سبع مرات ولكنك ما زلت غير حياتك. ايش طلع زان انت اهبل بعد، شوف <تصفيق> والله لعبه العروش، والله قاعد طقطق ليس هناك داعي حقيقي، اذا حصلت على مملكه ثم تختفي بين عيشه وضحاها وتقتل. فالشيء الوحيد الذي ستخرج منه هو ان تقتل ليس هناك فائده من هذا اي والله يعني بيجي واحد اخر منك وبيخرب انت راح تكون مره كويس هو بيجي خرب ف 82 شخص مره واعي ومخه براسه وهدول مخهم ظاهر القلب نقي ف يس عندي مقطع لا تنسى لك الاشتراك وحساباتي موجودة تحت على موجود اكثر الاوقات لا تنسوا صراحة انا نبي ثاني مقطع معانا 6 شهور 5 شهور 6 شهور انا خذيت ستة شهور بالضبط ستة شهور بنراجع محتوى القناة كلها ف... باي باي